Mitä vertaisarviointi tai vertaispalaute voisi olla perusopetusikäisten kanssa? Sitä pohtii tässä ääneen professori Päivi Atjonen Itä-Suomen yliopistosta. Olen pitkän liian arviointitutkija ja myös paljon opettajia täydennyskouluttava arviointikysymyksissä. Tältä pohjalta tätä esitystä olen rakentanut. Tässä vertaisarviointi tai vertaispalaute sisällytetään formatiiviseen, Siis siihen oppimisprosesseja painotetusti laadullisesti tarkastelevaan arvioinnin tyyppiin erotuksena summatiivisesta. Ja tämä myöskin sisältää sen ajatuksen, että samalla kehitetään oppilaiden palauteosaamista. Siis, että oppilaat eivät enää ajattelisi, että opettaja antaa palautetta ja opettaja ohjaa ja opettaja kiittää tai moitti, vaan että he toistensa töitä kommentoimalla oppisivat myös omista töistään. Toisten työprosesseja tarkastelemalla oppisivat myös omia työprosessejaan hiomaan. Samalla heille kehittyy ajatusta siitä, että mitä arviointi tai palaute oikeastaan tarkoittaa oppimiselle, miksi se on siihen välttämätöntä ja miksi siinä tarvitaan myös oppijan omaa ponnistelua. Aloitan esimerkillä. Yhdeksänvuotiailla oli tehtävänä laatia kirjoitelma ja siihen sovellettiin vertaispalautteen menetelmää. Sellaista yksinkertaista menetelmää, että anna siitä kaverin kirjoitelmasta kolme tähteä ja laadi yksi ehdotus tai yksi kysymys. Tässä nähdään ensimmäisellä kalvolla tilanne, kun ei ole annettu mitään kriteereitä, eli oppilaat ovat saaneet kommentoida kaikkea, mitä mielellään juhlattaneet. Niinpä tähdiksi saatettiin kirjoittaa, että hieno kuva, hyvin kirjoitettu, hyvä jätkä. Viimeinen ei kerro mitään oppimisesta, on personaan kohdentuva arviointi. Pelkästään hieno kuva, kun ei kerrota, miten se liittyy siihen tarinaan. Ei ole oikein hyvä palaute. Ja pelkästään todettu vain, että hyvin kirjoitettu, niin se ei vastaanottajalle sano yhtään mitään, että hyvinkö on käsiala ollut vai miten on hyvin kirjoitettu. Myös ehdotukset tai kysymykset saattavat olla vähän ympäripyöreitä. Älä kirjoita vain eläimistä, siis kielto. Kirjoita pidemmästi, no ei pidemmästi kirjoittaminen aina tee kirjoituksesta parempaa. Tai piirrä enemmän, välttämättä kirjoitelmassa ei tarvitse hyvässä tekstissä olla kuvia lainkaan. Kun opettaja antoi näille kirjoitelman kommentoijille kriteerit, ja edelleen oli tämä kolme tähtiä ja yksi ehdotusmenetelmä, niin alkoikin tulla kirjoitelman arvioinnin vinkkelistä vertaispalautetta, joka näytti laadullisesti jo aivan toisenlaiselta. Jännittävä ja hauska kertomus. Siis kuvaillaan laadullisesti kertomusta, jossa on, on paikkoja ja ympäristöjä kuvailtu. Oppilas on huomioinut, että ei puhuta vain esimerkiksi henkilöistä, vaan kuvaillaan myös paikkaa ja ympäristöä. Ja joku kirjoittaa, että sadussa oli alku, keskikohta ja loppu. Niin kuin hyvässä sadussa tietenkin on. Ja oppilas oli kriteerejä avulla tunnistanut, että tässä tarinassa oli alku, keskikohta ja loppu. Ja se on jo selvä palaute sille kaverille, että, että tämmöisiä kirjoitelmia kannattaa tehdä jatkossakin. Kysymyksenä tai ehdotuksena saattoi olla, että kuvaile henkilöitä enemmän, jotta voin ymmärtää, keitä he ovat. Tai että lisää jotain kertomuksen keskikohtaan. Pitäisi tapahtua jotakin jännittävää. Tai kirjoita enemmän ympäristöstä. Heti aluksi muistutus siitä, että vertaisarviointi tai palaute ei voi olla mitään summittaista juolahtamisten perusteella kirjoitettua tai sanottua, vaan vertaisarviointikin tarvitsee kriteereitä. Ihan niin kuin mikä tahansa mukiarviointi ja sitä ennen tietysti vielä sitä, mikä oli tavoitteena esimerkiksi tässä tapauksessa yhdeksänvuotiaiden kirjoitelmalle. Aloitan muutamilla näkökohdilla. Mitä vertaisarviointi tai palaute on mitä perusteita tai käytänteitä tiedetään. Lähtökohtaisesti me puhumme ihan ihmisten väliselle vuorovaikutukselle ja aikaansille luontaisesta toiminnasta siitä ajatuksesta, että yhdessä saamme aikaiseksi enemmän. Kun oppilas kommentoi toisen oppilaan työtä, niin yhdessä voidaan päätyä parempaa. Vertaisarvioinnista on ehkä aika epätarkkaa kehumista, että se edistää oppimista tai että se on hyväksi kouluissa, mutta kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten ja arviointien mukaan vertaisarviointia käytetään aika niukahkosti. Tässä on kaksi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimeenpanaimman arvioinnin tulosdiaa. Noin 1600 opettajaa kommentoi, miten usein he ovat käyttäneet tiettyjä arviointimenetelmiä, ja tässä ensimmäisenä näkyy jakauma vertaisarvioinnista. Nuo vihreät pylvään osat kertovat siitä, että vertaisarviointia on käytetty usein tai aina, eli äsken mainitsemani asia, että se on aika harvoin käytetty, todentuu myös tässä. 16 plus 24 prosenttia näistä 1600 opettajista sanoi, että he eivät ole lainkaan tai tosi harvoin käyttäneet. Jos verrataan tätä vaikkapa itsearviointiin, huomataan, että vihreät palkit ovat paljon pidempiä kuin vertaisarvioinnissa. Eli itsearviointia suomalaiset opettajat ovat jo oppineet käyttämään. ja Jos vielä otetaan yksi vertauskohta, niin tuo yksin tehtäväkoe, joka meillä ja maailmalla dominoi, Opetus, anteeksi, arviointimenetelmiä, niin siinä nähdään, että miten valtavan paljon enemmän näitä yksintehtäviä kokeita on kuin vertaisarviointi. Eli tästä voisi vetää sen johtopäätökset, että olisi varaa vähän lisätä ja kokeilla, mitä hyvää formatiivisen arvioinnin kautta sille oppilaan palauteosaamiselle ja toisilta oppimiselle voisi vertaisarvioiden lisäämisellä olla. Toinen kuvio kertoo samaisesta arvioinnista nyt oppilaiden puolelta. Tässä on 14800 oppilasta ja tässä on aina kaksi pylvästä päällekkäin tai kaksi palkkia päällekkäin ja tuossa alemmassa on kerrottu vertaisarvioinnista, miten usein on käytetty eli sitä oppilaidenkin mielestä oli käytetty tosi vähän vielä vähemmän kuin opettajien mielestä. Noin 10 prosenttia sanoi, että sitä olisi käytetty usein ja sitten yläpuolella on se oppilaiden kommentti siitä, että miten tuo menetelmä auttaa oppimisessa ja huomataan, että heidän mielestään tämä vertaisarviointi olisi oppimisen kannalta hyödyllisempi kuin miten usein sitä itse asiassa koulussa on tarjolla. Tässäkin olisi taas ehkä vinkkiä siihen suuntaan, että josko sitä vertaisarviointia kokeilisi. Jos verrataan itsearviointiin. Niin siinä näkyy, että itsearviointia on käytetty enemmän kuin, että miten hyödylliseksi oppilaat sen ovat oppimiselleen ajatelleet. Ja tässä ehkä on hyvä nyt jo vinkata siihen, että itsearviointia tai vertaisarviointia ei oppilaat osaa syntymästään luontaisesti tehdä. Se on asia, jota pitää harjoitella. Kokeissa oppilaat ovat istuneet paljon omasta mielestään ja he kuitenkin näkevät, että sekin auttaa oppimisessa. 31 prosenttia, plus 11 prosenttia oli sitä mieltä, että auttaa melko paljon tai erittäin paljon. Totta kai myös kokeilla, vaikka niitä vähän moititaan, niin on tämä oppimista edistävä merkitys. Tai niin kuin tutkijat kriittisesti sanovat, että oppilaat luulevat, mutta ei pureuduta tähän kysymykseen tässä kohtaa enempää. Vertaisarvioinnin taidot siis eivät ole synnynnäisiä, niitä pitää harjoitella, koska esimerkiksi arviointikriteerien ymmärtäminen on vaativa asia. Pitää myös opetella sitä, miten kommentoitavaa työtä verrataan näihin kriteereihin, jotta sen laatu olisi hahmotettavissa. Ja, ja sitten pitää opetella sitä, että miten nätisti se palaute muotoillaan niin, että vastaanottaja kykenee se ymmärtämään ja kykenee myöskin ottamaan vastaan, jos palautessa sattuu olemaan kriittinen. Oppilaillehan vertaisava tarjoutuu kaksi roolia. Hän on yhtäältä palautteen antaja, eli hänen pitää osata kriteerien mukaan sanoa jotakin siitä kaverin työn laadusta. Ja hän on myös palautteen vastaanottoja silloin, kun hän ottaa omaa työskentelyään koskevaa kommentointia vastaan, tulkitsee sitä ja päättää, että voisiko tämän kaverin palautteen perusteella tehdä jotakin. Tärkeää on tietysti se palautteen rakentavuus ja että se kohdentuu tehtävään eikä oppilaaseen henkilönä, niin kuin tuossa ensimmäisessä keltaisessa tähdessä oli, että hyvä jävä. Vertaispalautetta harjoitettaessa on erittäin tärkeää korostaa oppijoille sitä, että sen tavoite on oppimisen edistäminen, ei tuomitseminen. Tämä on sillä tavalla vaikea asia, että oppilas yleensä yhdistää arvioinnin, arvosteluun ja numeroiden antamiseen, jotenkaan he tarvitsevat paljon harjoitusta ja muistuttelua siitä, että yritetään auttaa luokkakaveria eteenpäin. Saatua palautetta ei pidä ottaa arvosteluna ja palautetta pitää aina yrittää hyödyntää, jos vain suinkin mahdollista. Toki joskus palaute voi olla sellaista, että sille ei... Voi mitään, sen avulla ei voi mitään tehdä, mutta kannattaa aina yrittää miettiä, että jos kaveri on jotakin kirjoittanut tai kommentoinut, niin siinä voi olla joku pointti ja minä voisin siitä jotenkin hyötyä. Jos ei aina itse osaa sitä hyödyntää, niin sitten voi vähän kysästä opettajalta apua. Vertaispalaute voi olla joko summatiivista tai formatiivista, ja siinä oppilaiden työskentelyprosesseissa on sitten eroja. Pilataan tässä tällaisen välidian, jossa on kuvattu, että miten summatiivinen vertaispalauteprosessi etenee ja miten formatiivinen vertaispalauteprosessi etenee. Näissä prosesseissa on hieman eroja siitä, että mitä ja kuka milloin kommentoi ja saako antaa arvosanan tai pisteitä vai ei. En käytä tässä nyt tätä taulukkoa ääneen lukemaan. Suosittelen, että pysäytät tämän videon hetkeksi ja vertailet noita kahta saraketta ennen kuin jatkat kuuntelemista. Tavallisempaahan perusopetuksessa tai oikeastaan vähän kaikilla kouluasteilla on formatiivinen käyttö oppimisen edistämiseen. Eli siihen kaverin auttamiseen, koska vertaisarvioinnin summatiivinen käyttö sit asettaa jo enemmän vaatimuksia oppilaiden kyvyille, esimerkiksi arvosanojen oikeudenmukaisessa antamisessa. Mutta mitä harjaantuneempia oppilaat ovat, mitä... Pidemmälle he ovat koulutyöskentelyssä edenneet ja vaikkapa yliopistossa tai lukiossa saattavat hyvin pystyä olemaan siinä arvosanojen antamisessa mukana. Ja vaikkapa oppilaskavereiden palaute vaikuttaa tietyn verran prosentuaalisesti siihen lopulliseen arvosanaan ja enemmistö siitä arvosanasta sitten muodostuu opettajan käsityksestä. Opetushallitushan määrittelee opetussuunnitelman perusteissa perusopetusta varten, että että vertaispalaute on formatiivisen arvioinnin osa. Vertaisarvioinnin muodoista voi muistuttaa, että sehän voi olla aivan vapaamuotoista tai sitten muodollista arviointikriteereihin pohjautuvaa arviointia. Silloin, kun koulun arviointityöskentelystä ja vertaistyöskentelystä puhutaan, niin, niin kyllä siinä aina joku formaalisuuden aste on, että ihan mitä tahansa ei ole ehkä viisasta oppilaita panna kommentoimaan. Ja on hyvä muistaa, että vertaispalautetta voi antaa joku yksilö yksilölle tai pari toiselle parille tai ryhmät toisillensa. Ja tässäkin on ehkä hyvä edetä niin, että ensin harjoitellaan sitä yksilötasoista vertaispalautetta ja vasta sitten mennään sinne, sinne ryhmiin ja pareihin, jolloin tulee mukaan monenlaisia sosiaalisia kuvioita siitä, että, että miten ryhmät käyttäytyvät toista ryhmää kohtaan palautteen muodostamisessa. No minä olen otsikoinut ja puhunut tässä vähän vuoron perään vertaisarvioinnista ja vertaispalautteista ja, ja siihen on hyvä hetkeksi pysähtyä. Ensin pitää muistuttaa siitä, että ensin tehdään arviointi ja vasta sitten voi antaa palautetta. Eli sellainen arviointi dataan kerääminen, esimerkiksi että opettaja havainnoi oppilaita tai hänellä on numeroiden sarja tai hänellä on tehtävien pistemäärit, niin sehän ei ole vielä arviointia. Vasta sitten kun sitä datasta ruvetaan tekemään, arvottamista, antamaan sille arvon, ja nyt ei tarkoita missään nimessä vain numeerista arvoa, vaan sitä, että kuinka hyvin oppilas on saavuttanut kriteerien perusteella tavoitteet, niin silloin aletaan puhua varsinaisesti sanan merkityksessä arvioinnista. Ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa nyt on tosiaan otettu se kanta, että opettaja tekee varsinaisen arvioinnin. Ei-oppilassa sen takia suositellaan käyttämään vertaispalautetermiä. Tuohon olen nyt ottanut siteerauksen helmikuussa 20 hyväksytystä arvioinnin kuudennesta luvusta, jossa sanotaan, että itsearviointi ja vertaispalaute ovat osa formatiivista arviointia. Oppilat harjoittelevat opettajan ohjaamana itsearvioinnin ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja. Niitä tulee harjoitella osana kaikkien oppiaineiden opiskelua. Itsearviointi ja vertaispalaute eivät vaikuta oppiaineista saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. No, voidaan tehdä listausta hieman siitä, että mitä hyviä ja huonoja puolia vertaisarviointiin voidaan liittää. Sen voi ajatella selkeyttävän arviointikriteerien avulla Miten tehtävältä, mitä tehtävältä edellytetään ja minkälaisia odotuksia siihen liittyy. Vertaisten onnistumista ja virheiden näkeminen selkeyttää oppilaan omaakin oppimista. Se kehittää arviointitaitoja ja niiden kehittymistä. Puhutaan oppilaiden arviointiosaamisesta ja palauteosaamisesta, kuten tuolla aluksi jo ihan tämän esitykseni otsikossa mainitsin. Se edistää oppimaa oppimisen taitoja ja laaja-alaisia taitoja. Se voi rohkaista arvioimaan omaa toimintaa ryhmässä ja arvioimaan sitä, minkälaisen panoksen juuri minä annoin tälle ryhmäprosessille. Se ehkä vähentää juutta, koska vertaisryhmälle annettava kommentointi koetaan tärkeäksi. Sitä ei oikein kehtaa pidättäytyä. Saattaa olla, että vertaispalaute on hyväksyttävämpää oppilaalle, koska se tulee kaverilta. Opettajalla on aina tietty auktoriteettiasemansa, joka voi vaikeuttaa viestin perille menoa. Vertaisarviointi tai palaute voi lisätä reiluuden kokemusta, koska ihan jokaisella oppilaalla on siinä vastuu. Ja Toki sosiaaliset taidot tässä kaiken kaikkiaan keskustellessa ja kommentoidessa voivat karttua. Se isossa kuvassa ajatellen rohkaisee ja vastuuttaa oppijoita, siis tuottaa heille tekijyyden ja omistajuuden tunnetta omaan oppimisensa. Se ei ole toisen taskussa tai opettajan kädessä, vaan minä voin itsekin siihen vaikuttaa. Ja tätä kautta voisi ajatella, että oppilas voi voimaantua omassa oppimisympäristössään. Tähän on eräästä tutkimuksesta koottuu kiteytetysti neljä pääasiallista vertaisarviointiprosessin oppimistulosta, siis viestintätaitojen kehittyminen, oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen, kriittisen tarkastelun ja pohtimisen taitojen kehittyminen ja yhteistoiminnan taitojen kehittyminen. Jos sinua tämä videon katselijana kiinnostaa, niin pysäytä taas tähän hetkeen ja lue nuo tarkemmat kuvaukset kunkin sinisen ympyrän vierestä. No, ei ole mikään ongelmaton arvioinnin muoto. Se saattaa olla varsinkin aluksi hankalaa oppilaiden ottaa käyttöön siksi, että he ovat niin tottuneet ajattelemaan, että arviointihan kuuluu opettajalle, että ne kysyvät, mitä varten meidän pitää sun hommia ruveta tekemään. Ja täällä on takana siis se heidän oman arviointiosaamisensa kehittämisen tarve, jolla voi sitten tähän kritiikkiin vastata. Se nostaa tietysti kynnystä siitä, että miten päästään pelkästä teknisestä suorittamisesta, että jotakin formuloi kaverille palautteeksi siihen varsinaiseen arviointiin ja palautteeseen, joka voi olla kaverille avuksi. Se voi asettaa oppilaalle isoja vaatimuksia, että miten... Hän antaisi palautetta semmoisesta asiasta, jota ei ehkä vielä itsekään oikein kunnolla osaa. Voipa arvioinnin luotettavuus ja osuvuuskin horjua, jos oppilaat ovat vain ihan puhtaasti miellyttämisen haluisia, eli he eivät tohdi antaa kaverille kriittistä palautetta, mutta sehän nyt on kaiken arvioinnin riski, ei mitenkään pelkästään vertaisarvioinnin tai vertaispalautteen. Se voi tietenkin vinoutua oppilaiden keskinäisistä suhteista, minkälaiseksi osaaminen arvioidaan ja miten sitä tulkitaan, eli tulee näitä alakanttiin tai yläkanttiin tehtyjä huomioita. Ja silloin tietysti opettajalla on taas iso merkitys esimerkiksi alakanttiin arvioinnin asioiden oikaisemisessa, että mitä juttuja kuitenkin on tehty hyvin, että älä ole noin kriittinen. Ja vaatii totta kai oppimisilmapiiriltä luottamuksellisuutta että varsinkin niitä kehittämiskohteita tohdittaisiin kaverille kertoa. Voi olla, että oppilaan opettajan aikaa tässä käytetään ainakin aluksi paljon enemmän kuin normaalissa perinteisessä, miksi tuota nyt normaalia ja perinteistä kutsuiskaan työskentelyssä, että se kormittaa ohjauksellisesti ehkä opettaja, koska vertaispalautteeseen liittyvät käytänteet on ainakin aluksi vieraita, mutta se tiedetään tutkimuksista, että kun tähän totutaan, niin tämä opettajan kormittuneisuus kyllä vähenee. Tähän on vielä kiteytetty muutamia kriittisiä asioita tästä vertaispalautteesta tai vertaisarvioinnista tällaisiksi pieniksi muistilappusiksi. Jälleen ehdotan, että pysäytät videon ja luet, mitä noissa lapposissa lukee